اسكندراني العاب نمبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم يا جماعة في قناة اسكندراني العاب النهاردة في سيرفر العقرب يا جماعة سيرفر العقرب الخطير انضم الى سيرفر السين دي بقى يعني انا دخلت دلوقتي سيرفر سنتبات هلاقي نفسه في العقرب تمام يعني الاتنين في بعض يعني مثلا انت عملت تلفل على سنتبات وتعبته انا اتخنقت عايز ابدل سيرفر انا عجبنا العقرب اسم العقرب ده عاجبنا قوي تروح تخش في العقرب تلاقي ايه نفس الايميل <تصفيق> ساعتها يجيلك شهر رباعي اهو يا جماعه ركب راكب الرياح اهو اتنين مستوى اتنين وتلاتين ناو معركه تلاته وخمسين ما علينا ما علينا ما علينا, ما علينا. على البطل دي نشوف تقريبا كده في مهمات ما عملناه شوية ازاي تلاتة واربعين اه تلاتة وثلاثين كمان، اتنين وثلاثين ازاي طيما بس اي اعلم مفيش مهمات نعم فعلا مفيش مهمات، هندويش ولا مهم، تمام تمام هو تلفين وضعيف وكده يا جماعة نخش في السيرفر التاني وهو السيرفر العقرب معلقى هو هو برضه يعني مثلا انا مش هجيبنا سيرفر سندباد ده. عايز اروح العرب عايز اروح المملكة البرية اروح للعرب كده واجي اسجل الاقي نفسي في سندباد ازاي يعني ازاي <تصفيق> الكلام ده حصل حصل امتى الكلام ده جديد على فكرة الكلام ده حصل بقاله شهر تقريبا عشان في ناس بتافتي فيها واقولك الكلام ده يا. ده الكلام ده دي ما هوي. ده بقاله سنين السنين سنين السنين ايه ازا كان اللعبة متجددة بقاله شهرين هو في التجديد ده اللعبة دخلت في بعض بس كده سنين السنين ايه وبتنجان ايه خش سيرفر العقرب عشان نثبت ان سيرفر العقرب انضم لسيرفر سين دي بات اوه يا جماعة زي ما حدركوا شايفين برضو بس زاد بقى بكام با مستوى 33 حارس الرياح جميله والله على جميل كلامه بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس وتابعونا في الفيديوهات الجديده اللي هو هننزل فيديو للعقرب وهنزل فيديو للقفع تمام كده بالسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لا تنسى اللايك والاشتراك، وفعل زر الجرس، وباي باي كمبور. فيكم مشترك، الملك، فيكم مشترك،